السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل رجع بمقطع جديد اعتذر اني سحبت عليكم في في المقطع اللي قبل لكن قبل لا نبدا المقطع اتمنى دعمكم لايك like, سبسكرايب واكتبوا الكومنتات واي شيء تبونه يحسن اكتبوا لي في المقطع فاليوم مقطعنا مرايه سلبيات وايجابيات النينتندو سويتش لايت في يلا نبدا الإيجابية نسكه أفضل من السويتش العادي، كيف يعني؟ لما تمسك السويتش العادي تحس إن الجويكونز مو ثابتة، تحسها كذا، أما في السويتش لايت تحس الجويكونز ثابتة إنها قطعة واحدة فننتقل للي بعد، مواد تصنيع حلوة، يعني مواد تصنيع بلاستيك مقوى. مكتبه الالعاب سوتش معروفة ان مكتبه العاب كبيره وهذا يعني شيء يهم الجيمرز يب ننتقل للنقطه اللي بعدها سرعة النظام الجهاز تخيلوا الميموري يعني حق هذا مايكرو اس دي يعني بطيء بطيء جدا لكن سرعه النظام تحس انك مركب اس اس دي نظام سريع جدا هذا لأنه للنظام رام كامل رام مخصص للنظام فقط فننتقل للنقطه اللي بعدها اللي هي اخر نقطه السويتش العادي قديم كان آه يعني آه محشومين خرع ما ما تقدر تشبك الواي فاي فحسنوا في سويتش لايت وصار يعني نفس الجوالات تقدر تشبك من بعيد فهذه كانت اخر نقطه من ايجابيه ننتقل للسلبيات السلبيه الاولى المتجر ما يفتح في المنطقه وحل هذه السلبيه انك تغير ريجن ننتقل للسلبيه اللي بعدها السلبيه اللي بعدها هي الالعاب غاليه جدا يعني فوق سعر اللعبه لعبه يعني مثلا ماريو ماريو ستين دولار ننتقل للنقطه اللي بعدها الريزولوشن 720 لكن الشاشة صغيرة تلاحظ انك انها تن اي تي بي يعني ما تحس ان الشاشة مو واضحة انتقل الى النقطة اللي بعدها المساحة يعني مساحة لها حل انك تضيف مايكرو اس دي الجهاز يجي فيه اثنين وثلاثين جيبي وثمانية وعشرين جيبي كذا هذه هذي يعني ما اعتبرها سلبية صراحة هي اذا انت تعتبرها سلبيه ان الجهاز ما فيه هزاز بعض الالعاب ما تشتغل عليه فبس آه لهنت هنا المقطع لا تنسونا من لايك وشير وسبسكرايب اعتذر ان المقطع كان قصير لكن هذا اختصرته لكم المقطع حاولت اختصره قدر الامكان فاتمنى انكم تعذروني يلا مع السلامه <تصفيق> Getting down like everybody else. Graduating, probably get a job but doesn't pay the bills. That don't make a lot of sense to me. If you get